Пане Романе, перекидають здебільшого зараз десантників через те, що вагнерівців уже перемололи, фактично їх вже немає, чи їх просто перекинули на інший напрямок? Так, вагнера, в принципі, вони вже майже утилізовані. І це до цього думаю, чимось. і наш батальйон «Свобода» безпосередньо, і інші підрозділи, які тут стояли, вони перемелені уже більше, ніж на 80%. І, власне, це, це терористичне угрупування, ну, воно, воно знищене. І тому, що наразі, я так розумію, що вже і в Кацапі і там, немає таких е, дураків, які е, підуть в цю терористичну організацію і стануть просто, просто куском м'яса. І в кращому випадку він повернеться к лікою десь до себе туди, в губинку або назад на зону. А в найгіршому випадку, ну для нас найкращому, для них найгіршому то десь тут з да, і власне все. Ця організація знищена, вона зараз повністю не боєздатна. А ті замужки, що залишилися, ну вони зараз і власне, поставиться крапка на цьому. Ну так, вже таких дурнів немає, вирішують вже сидіти там в Росії у в'язницях своїх. Пане Романе, повідомляють, що на півночі через благодатне окупанти хочуть вийти і до траси на Слов'янськ перерізати нібито нам постачання. На півдні так само лізуть до траси на Костянтинівку. Чи є зараз загроза дійсно перерізати нам цей ланцюжок постачання до бахмута боєприпасів? Так, дійсно, з півдня Кацапи намагаються дійти до траси Константинівка-Бахмут. На даний момент траса не є під їхнім контролем. Але траса вже є небезпечною для проїзду. Так, це дійсно так. Дивіться, до Бахмуту є під'їзд не тільки через ці дві траси. Так, це дві основні артерії, через які можна посичати. Але це не єдиний, не єдиний шлях на Бахмут, через який можна доставляти і боєприпаси, і продовольство. ну Тобто абсолютно все, що потрібно. І більше того, те, що Кацапи намагаються і хочуть, то вони -то намагаються і хочуть там, штурманути Бахмут ще з грудня місяця. І, і був у них план, наказ до Нового року. Ось, дякувати Богу, 30 січня, а до Нового року Бахмут наказ не виконаний. І наразі він ще не має навіть якогось логічного якогось завершення до його виконання. Тому намагання є. Так, це правда. Але успіхів в Кацапі з цього приводу немає. <різь> А власне складну ситуацію на бахмутському напрямку ви зараз більше пов'язуєте з тим, що росіяни кинули усі свої сили увесь особовий склад саме на цю ділянку. Чи ось власне такі більш помірні повільні темпи постачання нам зброї від наших західних партнерів зараз нам ускладнюють життя на сході? Дивіться, те, що ми помічаємо з, нашими, з моїми побратимами з батальйону «Свобода», то контингент російських ідіотів і нагідників, які зараз знаходяться тут, він, він не те, що збільшується, він у них замінюється, тому що вони перемалюються, і вони його сюди просто, просто поповнюють. Поповнюють як живе м'ясо. Тактика Кацапів, вона незмінна. Це жуківська тактика, що вони просто давлять кількістю. І, власне, все по зброї. Так, звичайно, нам потрібне новітнє озброєння, нам потрібні новітні важка броня, і новітня артилерія, новітні снаряди. Однозначно, це все потрібно. Я не можу там сказати наразі там всі кількості наявного що є чи що, що ми потребуємо в нас є чим воювати є чим бити ворога а нам однозначно потрібно більше тому що ворог він лізе як перепрошую як саранчато і і чим більше його давиш тим більше він продовжує лізти Просто давлять масою живим ресурсом, не шкодуючи, не шкодуючи абсолютно нічого. Наші хмопці стоять, наших хмопці боронять, і ми будемо боронити і битися за нашу землю, стільки-стільки того буде потрібно до перемоги.